Šla moja matina hlip zarabjati, Mene z oka byla mušuju čekati. Oj, mamičko, mamko, hej, Trimajte njak hladko, Bo ja vám brosnu, Jak červene jakko. ladní i nočísl za uterla Poje ma myčko hej po hetri majteň vladkov bo jabam vrosluj jak červerne jakom Poje ma te se horej hore to ľú proklínala aj mamičko manko hej trimateňe hlasom bojava vám a v rostnu jak jablko Oh Oje mamičko, mám kohej tri, maiteňa vlasko, svoju mamu v rozkújach